Шестирічний хлопчик, який випав із балкона п'ятого поверху, залишається у важкому стані. Про це Суспільному телефоном розповів директор Запорізької обласної клінічної дитячої лікарні Юрій Борзенко. Вчора була операція, трепанація черепа. Стан на сьогодні дитини важкий, знаходиться в відділенні реанімації на штучну вентиляції логенів. Медикаменти її в лікарні, допомоги не потрібно. Справднозвати зараз неможливо, бо стан дійсно дуже високий. Нагадаємо, шестирічний хлопчик випав із балкона п'ятого поверху на піддаща магазину, який знаходиться на першому поверсі будинку. Сталося це 15 березня. Згідно з інформацією, прес-служби рятувальників та поліції, діти бавились у кімнаті, і хлопчик вибіг на відкритий балкон. Батьки на той час перебували вдома. У прес-службі головного управління Нацполіції в області Суспільному повідомили, що за цим фактом порушено справу. Слідчі дії тривають.